Гул, багато людей, купа уламків. Юрій Діденко говорить, важко згадувати 29 березня, коли черговий ракетний обстріл зруйнував будівлю військової адміністрації, а разом з тим забрав життя 36 людей. Чоловік розповідає про переддень обстрілу. Якраз займалися реєстрацією всього добровільчого об'єднання полку Вячеслава Чорновола. Якраз підготували документи, домовилися, що я підійду до Боня. Зразу вразило, що е, все там брусверами закладено. Так е, таке враження, що всі готовляться е, до наступу 2014 року. Коли спа спалицями там напанападали, потім е, із травматами. Коли я зайшов туди, там була маса людей, які невідомо чим займалися. Був на зустрічі в Боні, ми там переговорили, він каже, не будемо сьогодні займатися, поклав на полицю мої документи. Я сказав, що я завтра вранці, ну на наступний день під... Але наступного дня в Юрія з'явилися справи. Треба було отримати бронежилет для бійця. Зранку пішов на нову пошту, отримав для нього терміново бронежилет, ну і дружина поцелетонувала, каже, що прилетіло в адміністрацію. Ну а далі ми вже знаємо, що мала бути нарада там. Дуже тут таке було нітюче враження. Ну зрозуміло, що багатьох людей я там і хто погинув, знав, коли знаєш, що під завалами живі люди там і ну то велика трагедія. Там і МЧСники працювали, багато людей намагалися. Тим більше, що дуже багато загинуло і добровольців, яких ми знали там теж. і вони ночували, чого вони там ночували, чого, що вони там робили там. Для мене був шок, коли я там побачив, що там таке, таке Ну Я ну, думав, з ну, якогось ствольної артилерії там, може, там, щось прилетіло, якийсь снаряд там, вибило, там, два поверхи чи поверх. Розгребаємо завали, не скроєш цього. Попали в здання облдержадміністрації. Більшість вийшло, вийшло чудом, не як. Зараз 8 гражданських під завалами, які, сподіваємося, витащимо. Юрій Діденко каже, такої кількості жертв можна було уникнути. «Буквально вперед день, там, за декілька днів до того, був обстріл Інгула. І то був як сигнал, що чекайте наступних прильотів і вони можуть бути досить точними. Ну і голова адміністрації, зрозуміло, він себе так визиваючи. Ну, я можу то зрозуміти, що можна там щось говорити, дратувати ворога і це є абсолютно нормально, але тоді не треба навколо себе зібрати купу людей. Багато було таких служак, які заставляли людей виходити на роботу, тому що керівник адміністрації ходить. Я думаю, що це не, цього не потрібно було робити. Та Юрій впевнений, належні висновки влада зробила. І більше, за його словами, такого хаосу не буде. Завершує розмову чоловік побажаннями до Дня Державного прапора і Дня Незалежності України. Вірити, як кажу, в Збройні сили України, вірити в Україну, вірити в себе, не здаватися, ми обов'язково переможемо. Назарій Рубаняк, Юрій Руденко, новини на Суспільному, Миколаїв.